الله كان قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بِبَعْضٍ ونكفر بِبَعْضٍ ويريدون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدٍ. أسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألد الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه الطور بميثاقهم وقلنا له ادخلوا الباب سجدا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضي ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهدانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسوله